3, 2, 1, ja käy. Tervehdys kaikille. Tämän webinaarin aiheena on, että minkä verran AstraZenecan koronarokotteen käytön rajoittaminen 65 vuotta täyttäneiden rokotuksiin jatkossa viivästyttää rokotuksia Suomessa verrattuna siihen, että mitään ikärajaa ei olisi laitettu. Ja, tässä käsitellään myös sitä, että miten tämä viivästyminen sitten vaikuttaa tautitaakkaan. Tämä webinaari on siirretty eiliseltä. Meillä oli teknisiä vaikeuksia. Ja tosiaan tallenne ja diat ja koodit niistä laskelmista, joita tässä esitellään, niin ne on tulossa verkkoon noin viikon kuluessa. Minä olen Tuija Leino, ja tässä webinaarissa oikeastaan pääosan esittää Simo-Pekka Vänskä, joka on meidän seniori Ja tosiaan sisältönä on ensin tausta tälle rajoittamiselle, minkä takia lähdettiin tämmöiseen AstraZeneca-rokotteen käytörajoittamiseen. Ja sitten tosiaan rajoittamisesta seuraava viivevaikutus koronatautitaakkaan ja myös sitten potentiaaliset haitat, jotka taas olisivat voineet realisoitua, jos, jos esimerkiksi rajoitusta ei olisi tehty, niin näistä sitten esittää laskelmia simo -Pekka. Ja tosiaan kysymyksiä voisi kirjoittaa tuohon chattipalstalle. Ja me tässä niihin ohessa vastaillaan ja sitten lopuksi vielä niistä kysymyksistä voidaan keskustella. Ja ensin taustaa tälle AstraZenecan rokotteen ikärajalle. Taustallahan on nämä vakavat tukokset, joihin liittyy verihiutaleiden vähyys. Tämä on tämmöinen veren hyytymisen häiriö. Ja käytetään tätä lyhennystä TTS. Ja tuo tromboosi tarkoittaa siis tukosta. Ja sitten trombosytopenia tarkoittaa, että verihiutaleita on vähän. Tällaisia vakavia tukoksia on aivojen sinuslaskimoissa, on aivojen sinuslaskimoissa ja, ja tällaista taudinkuvaa kutsutaan CVST. -ksi. Ja niissä yleisesti on korkea kuolleisuus ja pysyvä vamman mahdollisuus. Ja tämä eroaa, tämä tällä hetkellä tämä TTS eroaa näistä CVST-tapauksista siinä, että, että näissä tosiaan intuition vastaisesti, kun puhe on hyytymistä, mutta silti on pulaa verihiutaleista, jotka juuri osallistuvat siihen veren Eli nämä potilaat ovat hyvin vaikea hoitoisia, koska sitä hyytymää hoidettaessa saadaan, voidaan saada aikaan tätä vuotoa. Ja tässä, tässä jo ongelmana on se, että näitä verihiutaleita on vähän, että siinä on hyytymisen sekä ongelmaa on vähän molempiin suuntiin. Ja tämän, nämä tukokset eivät ole verrattavissa yleisiin niin tavanomaisiin tukoksiin, joita liitetään esimerkiksi e-pillereiden käyttöön, lentomatkoihin, tupakoimiseen, raskauteen ja niin edelleen. Niissä on matala kuolleisuus, ne normaalisti raajoissa, ja ne ovat paljon helpommin hoidettavissa. Ja niihin ei liity tätä verihiutaleiden samanaikaista vähyyttä. Nämä TTS-tapaukset esiinty, ovat esiintyneet yleisimmin naisilla, ja alle 50-vuotiailla. Nämä ovat hyvin nyt sitten uusi entiteetti oikeastaan, ja, ja ovat esiintyneet juurikin vain adenovirusokotteiden ohessa. Ja tuossa alhaalla on pieni kuva tästä tyypillisestä ikäjakaumasta. No sitten mitä me on saatu tietää näistä tukoksista? potilaat ovat usein tajuttomia, kun he tulevat hoitoon. Ja, ja tämmöinen passiivinen haittojen ilmoitusjärjestelmä, joka nojaa siihen, että, että haittoja ilmoitetaan, joko ihmiset itse ilmoittaa tai rokottaja ilmoittaa tai, tai ne tahot, terveydenhuollon tahot, jotka hoitaa näitä rokotushaittoja, että ne ilmoittaa, niin tämä on epävarmaa, koska ne ilmoitukset voi jäädä tekemättä. Voi jäädä huomaamatta se yhteys tähän tautitaakkaan kokonaan. Ja, ja tota sitten tai yhteys rokotukseen voi jäädä täysin huomaamatta tai sitten vaan tosiaan unohtua. Ja tällaiset on, niissä on aina aliraportointia. Ja sen takia paljon selvempi tieto siitä, kuinka yleisiä tällaiset tukokset on näiden rokotteiden jälkeen olleet, niin tulee rokotusrekisterin ja hoitorekisterien yhdistämisestä. Eli Suomessa sosiaaliturvatunnuksella on yhdistetty rokotustietoja ja sitten sairaaloiden hoitotietoja. Ja tällä tavalla näitä voidaan löytää. Ja paras tieto näiden yleisyydestä rokotuksen jälkeen onkin tällaisista maista, joissa on mahdollista yhdistää rekistereitä, joissa ensinnäkin on esimerkiksi sähköinen rokotusrekisteri. Se on aika harvassa maassa loppujen lopuksi. Ja, ja sitten, että on sähköinen online toimiva hoitoilmoitusrekisteri. Ja Norjasta ja Saksasta näiden yleisyys on ollut. Norjassa noin 2,5 per 100 000 rokotusten jälkeen. Siis Saksassa samaa suuruusluokkaa. Ja Suomessa myös oikeastaan. Ja sitten EMA, eli Euroopan lääkeviranomainen, on nyt sitten ihan uusimmassa versiossaan tullut tulokseen, että, että yleisyys on noin 1 per 100 000, mutta alle 50-vuotiailla noin 2 per 100 000. Eli tässä on tämä meidän tämänhetkinen kuva siitä, kuinka yleistä tämmöinen voisi olla. Eli se on noin, jos on 2,5 per 100 000, niin se on 1 per 40 000. Sellaista yleisyyttä vakava, oikein vakavaksi rokotushaitaksi. Niin Eli tuntuu kohtalaisen, ei nyt yleiseltä, mutta ei enää niin erittäin harvinaiselta, että tämmöinen yleisyys. Ja sitten me siirrytäänkin Simo-Pekan osuuteen. Kiitos. Eli aloitamme tästä ikärajan asettamisesta ensinnäkin. No ihan ensin vähän tästä laskennasta itsessään. Mainitsen nyt sen, että itse asiassa just viikko sitten, tai vähän reilu viikko sitten, oli webinaari tästä lasken, missä laskentaa käytiin vähän enemmän läpi. Viittaan, että katsokaa sieltä, jotka ovat nimenomaan tästä laskentapuolesta enemmän kiinnostuneita, ja sitten vielä näihin meidän aikaisempiin, aikaisempiin webinaareihin. Mutta noin lyhkäisesti. Tartuntojen leviämistä on siis mallinnettu ja laskettu SEIR-mallilla, jolloin se tarkoittaa, että laumavaikutukset tulevat huomioon otetuiksi. Sitten tartunnoista tautiin. Tautimalli on sitten liitetty tähän SEIR-malliin niin, että siellä sitten tarkastellaan tapauksia erikoissairahoitoon, tehoon tai kuolemia, mitä, tulee, mitä seuraa tartunnoista. Ja tämä malli on sovitettu Suomessa toteutuneeseen epidemiaan. Ja tämä on tehty sillä tavalla, että aineistot oli imuroitu 17. huhtikuuta tiedoista ja 15. päivää, anteeksi, huhtikuuta asti kertyneitä datoja oli mukana. Ja sitten tämä tehtiin siinä 17.-18. huhtikuuta viikonloppuna. Ja hieman näistä laskennan oloituksista. Eli kohdeväestönä tässä laskelmassa on käytetty koko Suomen väestöä. Ja sitten lähtötilanteen epidemian kulussa on siis sen hetken R0, mikä oli silloin estimoitunut 0,83, ja sitten kausivaihtelu oli näissä skenaarioissa mukana. Eli käytetään tämmöistä 25 prosentin sesonkivaihtelua, jossa sitten, mikä tarkoittaa sitä, että Juhanuksen paikkeella noin neljännes Rstä putoaisi tämän sesonkivaihtelun vuoksi. Eli se sesonkivaihtelu on tämmöinen sileä reunainen kuoppa. Ja sitten rokottaminen on toteutettu niin, että ensinnäkin suoja rokotuksesta. Kertyy niin, että 21 päivän viiveellä tulee suoja rokottamisesta. Tuosta puuttuu sana suoja, täytyy se lisätä myöhemmin. Ja sitten, äh, rokotetehona on käytetty 80 prosenttia, joka on toteutettu tartuntoja vastaan tässä mallissa. Ja, äh, maksimissaan 90 prosentin rokotuskattavuuteen asti rokotetaan. Sillä tavalla on toteutettu äh, laskenta. Ja sitten, äh, Nykyinen tartunta ja rokotustilanne toissapäivän tiedoista. Eli tässä on näkyy eri ikäryhmissä vasemmalla tämä ylemmät on tartuntoja. Tässä on vasemmalla ensin nuorempia ikäryhmiä ja sitten 10 vuotisikäryhmiä ja oikealla on vanhempia ikäryhmiä ja näette nämä on samassa asteikossa nämä y akselit tässä. Ja näette että vanhemmissa ikäryhmissä ollaan aika paljon matalammalla tasolla ja sitten on Kaikissa ikäryhmissä on nyt epidemia maaliskuun puolivälin jälkeen tullut reippaasti alaspäin. Sitten alemmassa kuvassa on tämä rokottaminen, niin että paljonko on rokotusten ensimmäisiä annoksia saaneita. Jos katsotaan tätä 80 plus-kuvaa, mikä on tämä violetti, se on noussut tuossa tammikuun aikana ja nyt sitten nousu on jo tasaantunut tuohon 90 paik paikkeelle. 70-79-vuotiaissakin ollaan jo. Se 90 prosenttia on vähän ylitettykin ja 60-69-vuotiaissakin ollaan jo. Tässä, tämä on rokotusrekisteristä tämä tieto. Niin siinä kohtaa, kun tämä on otettu kuva, niin on ollut jo yli puolen välin tuo eteneminen. Ja sitten 50-59-vuotiaissakin on sitten näitä riskiryhmiä, ja terveydenhoidon ammattilaisia tai jossakin Etelän kaupungeissakin ollaan jo aloitettu niissä ryhmissä rokottaminen. No niin, sitten tästä rokottamisen skenaarioista tässä tarkastellaan sitä, että ensinnäkin niin tujetais mainita, että tämä AstraZeneca on adenovirusvektori rokote, tässä laskelmassa on tehty niin, että on tarkasteltu adenovirusvektori yhdessä. Myös tämä Johnson Johnson rokote eli Janssen on adenovirusvektori ja siinä kohtaa, kun tätä laskelma on tehty, niin ne toimitukset Eurooppaan oli keskeytyksissä. Ja sitä varten myös tämä Johnson Johnson on poistettu yhtä lailla näissä skenaarioissa näistä laskelmista. Mainittako, että mitä rajoittamista tästä ei ole mitään valmista päätöstä olemassa kuitenkaan tästä Johnson Johnsonin kohdalta. Mutta mitkä nämä skenaariot sitten on? Eli laskentahetken tai tämän toteutushetken kohdalta olisi, nämä vaihtoehdot olisivat, että jätetään kokonaan pois tai sitten asetetaan jokin ikäraja, mikä, mikä sitten on 65, 60, 55 tai siitä alospäin Ja sitten alin on käytännössä, että kaikki otettaisiin mukaan. Epidemiaskerarioita tässä kun tarkastellaan lähinnä. Lähinnä tota, tätä rokotuskysymystä. Ei ole mitään suurta joukkoa erilaisia rajoitustoimia. Tässä koetetaan koeteta niin haarukoida, vaan, vaan niin kuin on kaksi epidemiaskenaariota. Lähdetään nykyestimaatista, eli tarkoittaa, että havaittu laskutrendi jatkuisi. Tai sitten toinen on vähän korkeampi epidemia, missä huhtikuun lopulla, nythän me eletään jo huhtikuun loppua, mutta että olisi tullut Kontakteihin tuommoinen 50 prosentin lisäys ja epidemia lähtisi vielä niin kuin tältä tasolta jonkinlaiseen kasvuun ja se väheneminen sillä tavalla hidastuisi. Tai tämä laskutrendi hidastuisi sitten. Näitä kahta skenaariota on tarkasteltu. No sitten jos katsotaan ensin tätä, että miten tämä rokotussuojaan vaikuttaa näissä erilaisissa rokotusskenaarioissa. Elikkä alkutilanne, mistä lähdetään liikenteeseen tässä laskennassa, on se, mikä on rokotusrekisteristä. Ja sitten skenaarion mukaisesti uusia ihmisiä rokotetaan ja miten niitä rokotetaan, rokotteita annetaan. Ensimmäisiä annoksia siis sen mukaan kuin mikä se maahantuonnin suunnitelma on sillä hetkellä ollut ja se ei nyt sen jälkeen ole enää kauheasti muuttunut. Ja sitten päivittäin rokotmalli rokottaa sitten siitä eteenpäin. Päivittäisellä rytmillä niin, että jos skenaariossa käytetään sekä rokotteita, että muita rokotteita, niin joka päivä annettaisiin sitten siinä suhteessa, kun niitä on käytettävissä, niin näitä molempia rokotteita. Ja tässä laskelmassa käytetään 90 prosentin kattavuutta, siitä taisi jo mainita, ja sitten tosiaan se 21 päivän suojan kehittymiselle on viive. Ja nyt näissä kuvissa, mitä tässä oikealla on, on ensimmäisen annoksen suojan saaneet. Nämä siis ovat nyt kolme viikkoa suunnilleen myöhäisemmässä kuin mikä oli se äskeinen rokotusten kattavuuskuva. Mutta äh, tästä näette, että mikä osuus on sitten kerennyt suojaan äh, jo kehittyä missäkin vaiheessa. Ja jos näitä adenovirusvektorirokotteita rokotteita ei jäentäisi ollenkaan, niin silloin äh, rokotussuojat näissä eri ikäryhmissä. Tässä on nyt kaikki 10 ikäryhmää äh, 0-9 ei ole mukana ollenkaan, koska heille ei nyt tässä kohtaa ole sitä rokotusta uh, vielä, tai he eivät kuulu tähän rokotamisen niin 80-luvulla nousee ensin ja sitten 70 ja 60-luvulla ja niin poispäin. Niin, että sitten, <köhö> Anteeksi, tuossa viimeinen ikäryhmä, mikä tässä on mukana, on siis 16-19, jolloin heillä 16-19, olisiko noin 40 prosenttia tästä 10-19-vuotiaista, niin sitten he pääsisivät perille rokotussuojan suhteen tuossa elokuun puolivälin jälkeen, mikä tarkoittaa, että se rokottaminen olisi valmistunut. Tai he olisivat saaneet sen ensimmäisen annoksen tässä skenaariossa, jossakin tuossa heinäkuun lopulla paikkeella. Ja sitten, sitten jos rajoitetaan 65-vuotiaisiin, niin sitten olisi tämän näköinen käyrästö. Ja sitten, jos annettaisiin 20-plus-vuotiaille, niin olisi tämän näköinen käyrästö, mikä tässä alla on. Olen vettänyt tähän punaisen viivan kuvaamaan, sitä, että missä kohtaa 60 tulee täyteen. Ja jos meillä on skenaario, missä, missä tota, ää, ei jaeta tai rajoitetaan 65-plus-vuotiaisiin tai 20-plus-vuotiaisiin, näette, että tämä, ää, miten paljon se adenovirusvektoreiden nopeuttaminen Tähän ikäryhmään vaikuttaa, niin on, eipä juuri lainkaan. Ja sitten taas, taas tota, seuraava ikäryhmä, 50 -tisiä. Jos katsotaan, 50 tulee tuossa, jos ei rokotettaisi lainkaan näillä adenovirusvektorirokotteilla, niin tuossa kohtaa, ja kun katsotaan täältä alaspäin näitä muita skenaarioita, niin nähdään, että kuinka paljon siellä on niin tätä varhastumista näissä 50 ikäryhmässä ja niin poispäin. 40 -tiset. on tässä tämä kuvio, ja siellä sitten on tuo varhastuminen näkyy täällä. Tuossa on oikealla puolella sitten ihan päivinä se, että kuinka paljon eri ikäryhmissä tämä on eroa tämän ylimmän ja alimman skenaarion välillä. Eli hyvin pientä täällä vanhemmissa ikäryhmissä ja sitten, sitten tota, nuoremmissa ikäryhmissä on sitten pikkasen pidempi. Eli tämä, miksi tänne vanhimpiin ikäryhmiin ei tule nyt eroa ollenkaan, on, että se 90 on nyt sitten jo saavutettu. Ja, ja vielä tästä 60-69-vuotiaistakin sekin ero siis tulee, miksi se on näin pieni, on, että se ollaan niin hyvin lähellä jo sitä saavuttamista. Sitten muutamia huomioita, mitä tässä lasketaan. Vaikutuksia on toukokuusta elokuuhun asti vaikutukset, mitä lasketaan mukaan. Tässä ei ole mallinnettu mahdollista suurempaa yhteiskunnan avaamista loppukesällä kautta syksyllä tai milloin se nyt sitten tapahtuukaan. Ja laskennassa, kun käytetään 10 vuoden ikäryhmiä, millä lailla sitten nyt, jotka ovat laskennasta enemmän kiinnostuneita, niin tiedoksi, että 55 plus tai 65 plus ikärajat on toteutettu, niin että, että esimerkiksi 65 plus rajaa, jos katsotaan, niin siinä kohtaa kun saadaan 50 prosenttia. 60-69-vuotiaista täyteen, niin sitten AZ ei enää näille, näille tota, ryhmille annettaisi. Ja tässä nyt kuitenkin otetaan huomioon se, että rokotusrekisteristä on nähtävissä jo 60-64-vuotiaiden rokotuskattavuus. Eli että tämä 55-65-raja on hieman tälle laskennallisesti toteutettu. Ja tosiaan tämä laskelma on tehty molemmille adenovirusvektori tällä tavalla yhtä aikaa. Jos pelkästään AZ jäisi olisi niin kuin laskennan kohteena, niin silloin se jäisi näiden viivästyslukujen välille, Toi Johnson Johnsonin osuus on noin puolet adenovirusvektorin ykkösannoksista, mikäli ne sitten saapuvat. Ja sitten vielä tämmöinen huomio, että näitä muita virusmuunnoksia ei ole tässä nyt analyysissä erikseen huomioitu ja mahdollisesti, mikäli niillä on heikompi rokotusteho niitä vastaan, niin silloin, silloin on mahdollista, siis että, että tuota, näihin lukuihin tapahtuu eroja, mutta sitten kysymys on siitä, että millä lailla eri tuotteet vaikuttaisi näihin eri muunnoksiin, niin sitä ei ole tässä nyt lähdetty spekuloimaan. Jos ne tuotteet on samanlaisia eri näitä virusmuunnoksia vastaan, niin silloin tietysti erotuksessa ei välttämättä ole suurta eroa Nyt analysoidusta. Jos ne sitten ovat kovasti erilaisia eri tuotteita eri näitä virusmuunnoksia vastaan, niin sitten tietysti tämä erotuskin muuttuu. Tässä oli huomioita 2 kautta 3. Palataan vielä 3 kautta 3, tulee hieman myöhemmin, mutta katsotaan ensin tuloksia. No, jos me katsotaan skenaarioita niin kuin ihan lukuina, että tämä nykytrendi jatkuu, ja tarkastellaan näitä erilaisia rokotusskenaarioita ja kuinka paljon näissä eri skenaarioissa ää, kuole, kuolemia ää, tulisi, niin huomataan, että ei tule juurikaan mitään eroa. Kokonaisluvussa on sama 11. Täällä jos katsotaan tätä Life Years, niin niissä pientä eroa on, joka kielisi tätä. 11 on siis mallin tuottaa desimaaliluvun, jolloin se tulee jonkinlaista eroa. Tehohoitopaikoissa hyvin pientä eroa, 35-34, ja erikoissairaanhoidoissa erot on myös viiden vuoden ikäryhmiä, kun mennään alaspäin, 1 niin yksi tai kaksi, tuossa näyttää olevan kolme, tuossa puolestaan yksi, ja sitten kun puhutaan 50-20 niin on enää yksi tapauksissa, pikkusen isompi ero, mutta suhteellisesti sekin aika pieni. Eli tämä olisi toukokuusta elokuuhun välisiltä, välisistä luvuista. No nyt sitten, jos mietitään, että no mistä näin pienet erot johtuu, jos kuitenkin jätetään molemmat adenovirusvektorirokotteet antamatta ja tämä nykyinen trendi jatkuu. Katsotaan hieman kuvaa. Eli näissä kuvissa nyt kolme näistä skenaarioista on piirretty tähän mukaan on, että ne jätetään kokonaan pois näiden virusfektori rokotteet tai rajoitetaan 65 plussaan tai rajoitetaan 20 plussaan. Jos me katsotaan tätä tehollista tartuttavuuslukuun, mikä seuraa siis siitä, että äh, rokotetaan, ehkä selostan nyt tämän vielä vähän lähtökohdasta, kun ei tässä alussa sitä selostettu. Eli tämä sininen luku täällä näin. Mikä menee, tämä käyrä on tehollinen tartuttavuusluku. Ja tähän huhtikuulle asti tämä on nyt se, mitä ollaan estimoitu, estimoitu Suomen aineistoista, niin että tartunnat, mikä on tämä punainen täällä vasemmalla alhaalla, ja sitten sairaalahoidot sopivat niin tähän aineistoon tämä käyrä, mikä malli tuottaa. Ja nyt sitten tämä on siis ne tartuttavuusluku, mikä tarkoittaa, että kuinka paljon. Keskimäärin yksi tartuttaja tuottaa jatkotartuntoja, jos kaikki ovat alttiina. No nyt kun rokottamisella vähennetään sitä alttiutta ja myös toisaalta tartunatkin olisivat, niin osa ihmistä on jo kokenut tartunnan ja saanut sitä kautta immuniteettia, niin tämä tehollinen tartuttavuusluku, joka kuvaa sitä, että kuinka paljon yksi tartuttaja tuottaa jatkotartuntoja niin tässä nykyisten alttiina olevien määrällä, niin tämä keltainen käyrä erkaantuu tästä sinisestä käyrästä sitä myötä, kun suojassa olevia tulee lisää. Ja nyt sitten nämä eri rokotusskenaariot tuottaa niitä annoksia hieman eri vauhtia, niin että jos ei anneta vektorirokotteita ollenkaan, niin meillä oli pikkusen hitaampi se ohjelma. Ja sitä varten on tämä ydinkäyrä, millä tavalla tämä tehollinen tartuttavuusluku laskee. Sitten jos annettaisiin kaikille, niin se on tuo alinkäyrä täällä. Ja sitten on tuo keskimmäinen käyrä. Ja loppujen lopuksi nämä eri skenaariot päätyvät tälle samalle R-tasolle, kun äh, sitten se koko väestö tulee rokotetuksi. Ja äh, nyt jos katsotaan, että meillä siis, äh, siinä huhtikuun loppupuolella, jos tehdään joku muutos, niin sitten kestää kolmisen viikkoa, että se suoja kehittyy, niin silloin vasta tuolla toukokuun loppupuolella alkaa tätä eroa näkyä näiden eri skenaarioiden välillä, mitä hän tartuttavuuslukuun. Ja nyt tässä skenaariona oli, siis tämä, että tämä nykyinen trendi jatkuu eli tällä reipaasti alle ykkösen olevalla RL mennään, niin silloin nämä tartunnat laskevat niin paljon, että kun, kun tuota toukokuun loppupuolella tätä tilannetta katsotaan, niin tähän kuvioon on itse asiassa piirretty nämä kaikki kolme eri rokotusskenaarioita, mutta silmällä niistä ei oikeastaan erota tästä äh, mitään eroa. No, sitten sairaalatapaukset seuraa näitä tartuntoja pienellä viiveellä. Nähdään sitten täällä, että myöskään täällä sairaalatapauksessa tätä ei oikein silmällä edes erota, tätä eroa, mikä syntyy vasta näiden, näiden tota, täällä alkukesästä alkaen. No, sitten jos katsotaan äh, tätä korkeampaa epidemiaskenaariota kuvina, Siinä siis annettiin kontaktien lisääntyä tässä huhtikuun lopulla, ja sitten sitä myöten myös nämä tartunnat täällä jonkin verran kasvaa. Huomatkaa, nyt lähdetään, tämä on koko Suomen tilanne, jos vertaatte aikaisemmin laskettuun äh, esitettyyn HUS-tilanteeseen. Tässä ollaan niin suhteessa alemmalla tasolla, ja sitten, äh, sitten tota, nämä kontaktitkin koko valtakunnan tasolla on hieman alempia, mutta kun siihen lisätään näitä kontakteja, niin tulee tämmöinen äh, tartuntoihin jonkinlaista nousua ja sitten myös, jos aikaisemmassa kuvissa oltiin oikeastaan heinäkuun alussa hyvin lähellä nollaa, tässä heinäkuun alussa vielä on ihan selkeästi vielä epidemia menossa näissä, tässä tota, myöhästymisessä. Että kyllä tämä niin suhteellisesti on aika yllättävän isokin muutos, vaikka tässä kuviossa nyt ehkä näyttää, näyttää vain pieneltä Mutta kun kun samalla tavallaan nyt sitten nämä skenaariot rupeavat toukokuun puolivälin jälkeen erot näkymään, niin sitten ne erot sitten tässä tartuntojen määrissä tässä korkeamman epidemiaskenaarion tapauksessa Kuitenkin tulevat jo havaittaviksi, mutta nähdään, että melko pieninä nämä erot sitten kuitenkin eri skenaarioiden välillä ovat. Ja sitten sairaalapaikoissa erot ovat sitten vielä hieman pienempiä kuin täällä tartunnoissa johtuen siitä, että kuitenkin sairaalaan joutuminen on tavanomaisempaa tavallisempaa tavallisempaa näiden, näiden vanhempien ihmisten keskuudessa koronatartunnasta johtuen kuin ihan nuorissa ja sen takia sitten näissä sairaalahoidoissa tää erot ovat vielä vähän pienempiä se rokottaminen edistyy kuitenkin sieltä vanhemmista ikäryhmistä alaspäin nopeammin. No niin, eli tässä tuli nämä kuvat esiteltyn tästä korkeammasta skenaariosta. Katsotaan, mitä ne elot sitten täällä lukuina ovat. Nähdään, että jos pudotellaan tätä ikärajaa pari vuotta, anteeksi, viitisen vuotta, aina kerrallaan alaspäin, niin kaksi, yksi tai kaksi kuolemaa estyy silloin tätä ikärajaa laskettaessa ja tehopaikkoja pari, kolme per ikäryhmä mennään alaspäin. Ja kun mennään tänne alimmaksi, niin tämä, vaikka tässä tapahtuu aika pitkä hyppy, niin tämä laskualastulo on enää hyvin vähäistä sitten täällä viimeisessä vaiheessa. Ja tartunnoissa sitten kuitenkin, niin kuin nähtiin siinä äsken, niin tartunnoissa vähän suurempi ero tähän, tähän tulee, mikä on toukokuusta elokuun tartuntoja. Eli nyt näistä koronatautitaakasta yhteenvetona, jos epidemia jatkaa nopeaa alenemista, niin adenovirusvektorien rokotteiden jättämisellä ei ole juuri mitään vaikutusta tähän koronatautitaakkaan. Erot rokottamisesta tulevat vasta, kun epidemia on hyvin alhaalla, jolloin se absoluuttinen ero, mikä syntyy, on hyvin pientä. No, sit jos meillä olisi se korkeampi vaihtoehto epidemialle niin adrenomirusvektorien poisettamisen vaikutus riippuu ikärajasta, riippuen että mikä se asetetaan, 2-5 kuolemaa, 3-10 tehohoitoa ja muutama kymmenen sairaanhoitoa. Sitten jos tätä verrataan nyt siihen, mistä Tuija puhui aluksi, näihin, riskeihin, tai näihin haittavaikutusten riskeihin, niin tässä on taulukko, mihin on, tässä on vasemmalla puolella noin äskeiset Erot näissä koronatauti Tähän on lueteltu nyt se, että paljon siinä eri skenaarioissa tulisi näitä uusia adenovirusvektori rokotettuja. Ja kertomaan näitä uusia adenovirusvektori rokotettujen lukumääriä joko 3 per 100 000, 2 per 100 000 tai 1 per 100 000 haittavaikutusriskillä, odotettavissa olisi tämmöisiä lukumääriä. Näitä, näitä haittatapahtumia. Jos, jos äsken sanotte, että oli kolme ja kahden välillä se riski, niin jotakin silloin neljästä kuuteen, jos olisi 50 plus ikäryhmä se rajana, niin neljästä kuuteen näitä TTI-riskitapauksia olisi odotettavissa näistä ensimmäisen annoksen uusista anonymisvektorilla rokotteella rokotettavista. Ja, ja, ja mikäli se ikäryhmä menisi kovasti alaspäin, niin sitten olisi äh, sitten vastaavasti enemmän näitä. Tässä oli laskettu nyt ihan tasasella äh, ilmaantuvuudella nämä lukemat. Äh, mikäli sitten kakkosanoksista tulisi riippumattomasti lisää näitä haittatapahtumia, niin sitten, sitten näitä, näistä äh, voisi tulla sitten vielä näihin lukuihin jonkin lisä. Tästä ei ole tietoa tarkemmin että miten riippumatonta se on, vai onko tämä tavallaan ensimmäinen annos, voimiko se jo nämä riskisalevat henkilöt siinä kohtaa. Ja nämä haitat nyt sitten ovat tietysti tästä epidemiatilanteesta riippumattomia. Se, mihin epidemiatilanne vaikuttaa, on tähän koronavirustautitaakkaan. Siksi tässä ylempi ja alempi, alempi. tämä TTS-tapausriskitaulukot ovat täysin samat. Eli Näistä tuloksista nyt yhteenvetoa, että alle 60 vuoden asetettavalla ikärajalla rokottaminen aiheuttaisi todennäköisesti enemmän TTS-tapauksia kuin estettäisiin COVID-kuolemia, vaikka olisi tämä 50 prosenttia lisäkontaktien mukainen epidemia. Nykyisellä epidemiatasolla ikärajan laskeminen 60-60 säästäisi kaksi sairaalahoittoa, nollatehohohoitoa, nolla kuolemaa. Jos olisi se pahempi epidemia, niin olisi 13 hoitoa kaksi tehohoitoa, yksi kuolema. Tämä siis tämä 65-60 pudottaminen. Tässä täytyy huomata, että laskelmat oli siis toteutettu nyt molemmille niin Nämä erot näit tähän koronatautitakkaan, jos vain ACTA jätetään pois, niin on sitten pienempiä, koska se rokotusohjelman viive jää pienemmäksi, jos Johnson Johnsonia kuitenkin käytetään. No, vielä yksi sivu huomioita. Tässä laskelmassa oletettiin siis, että AZ-rokotteet menisivät kaupaksi muita rokotteita vastaavalla tavalla kaikissa ikäryhmissä, joissa sitä kulloinkin käytetään, vaikka sitten näitä TTS-tapauksia ilmaantuisikin lisää. No, mikäli, ainakin mikäli näitä nyt ilmaantuu lisää, niin käytännössä AZ-rokotteet ei kuitenkaan olisi yhtä mieluinen saajalleen, joten osa, rokotuksia, osa viivyttäisi rokotuksia omalla kohdallaan joka tapauksessa, tai jättäisi sitten kokonaan ottamatta, mikä toisaalta voisi tuoda sitten sikäli jonkin verran sitä koronatautitakkaakin lisää. Tämä, nyt tästä meidän analyysistamme. Tässä on ihan muutama päivä sitten ilmestynyt myös EMAN, eli tämän Euroopan, Euroopan lääkeviraston Analyysi AZ Benefits and Risks in Context-laskelma. Siitä on tässä tämä nettiosoite, mistä se löytyy. Ja siellä on, se on siis 23. huhtikuuta uutinen jaettu sieltä. ja uutinen, josta löytyy linkki PDF-tiedostoon, missä löytyy näitä eri riskejä vertaillen. Ja ensi jos sieltä katsoo, niin näyttäisi että hyvin erilaisia lukemia siellä on siis että kauhen paljon on täällä hyötypuolella ja haittapuolella hyvin pientä. Ja nyt se näyttää ensi kovin erilaiselta meidän analyysimme kanssa, mutta hieman tästä jos joku tätä on kiinnostunut katsomaan, niin Avaan sikäli, että, että mikä tässä on, ja tuodaan tämä vertailu tähän Suomen kontekstiin, ja katsotaan, miten, mitä se tarkoittaisi. Elikkä ensinnäkin, mitä tässä on? Tässä analyysissä täällä on 100 000 ihmistä yhdellä anoksia rokotettuja, ja sitten, että kuinka paljon neljässä kuukaudessa heiltä, tältä sadalta tuhannelta rokotetulta, jos olisi 20-29-vuotiaita 100 000 rokotettu, niin silloin 37 sairaalahoitoa estyisi. Tai sitten, jos olisi 60, niin estyisi enemmän sairaalahoitoa, 183 ja niin poispäin. Tässä on, tässä on kuvio, missä on tämmöinen medium ilmaantuvuus tälle ja Se tarkoittaa täällä sitä, että, että tämä medium exposure eli tämä insidenssi on 401 per 100 000, ja tämä on kuukaudessa. eli kahden viikon ilmaantuvuus olisi noin 200 paikkella per 100 000. Ja, ja tämä siis on siinä, jokaisessa ikäryhmässä on silloin se sama ilmaantuvuus, ja sillä tavalla on saatu nämä kuviot. No nyt jos mietitään... Sitä, että Mikä tämä Suomen tilanne on? Olen tehnyt tämmöisen tästä ruudukokuviosta palkkikuvion, koska sitä on jotenkin helpompi käsitellä. Eli tässä on siellä lukemissa, no, palataan sen vielä, vielä takaisin. No joo, katsotaan tästä. Eli tässä on nyt tämä Eman medium ilmaantuvuudella, ja siellä oli siis erikseen sairaalahoidot tehohoidot ja kuolemat mistä olen katsonut ne lukemat sieltä, mitkä ne olivat. Ja sitten on tässä nämä eri värisillä palkeilla nämä eri, eri tota, koronatautitaakkaat tässä vasemmalla. Ja tämä on siis neljän kuukauden ajalta käyttää tätä ilmaantuvuutta. Siellä on myös low infa, tämä alempi ilmaantuvuus ja korkeampi ilmaantuvuus. Jos käyttää sitä alempaa ilmaantuvuutta, niin tänne tulee nollia aika moneen näihin alemman ikäryhmän tolppaan. Jolloin niitä on vaikeampi ruveta skaalaamaan Suomen ikäryhmiin, Suomen tilanteeseen. ja Sitä varten tässä käytän mieluummin nyt tätä mediumia, koska sitten näitä on mahdollista ruveta skaalaamaan. Eli täällä on nyt tätä 100 000 rokotettua kohti, kuinka paljon näitä tautitaakkalukemia tulisi eri ikäryhmissä ja eri näitä tautitaakkoja. Eli keltaisella kuolemat punaisella tehohoidot ja tai oranssilla tehohoidot ja sinisellä sairaalahoidot. hoidot sitten on nämä haitat on tässä oikealla puolella, mitkä on äsken siinä emaan paperissakin tai PDF:ssä oikealla puolella. Ja tässä on aina, että olen tehnyt niin, että on, tämä x akseli on yhtä pitkä, 400 oli nyt tässä niin silloin näiden suhteellinen osuus näkyy tässä samana. No, ensimmäinen vaihe mitä tässä nyt sitten tehdään on, että Rvetaan katsomaan tätä ilmaantuvuutta ja katsotaan, että mikä se meillä ikäryhmäkohtainen ilmaantuvuus Suomessa on. Ja kuukauden ilmaantuvuus olen siis viime viikon ilmaantuvuuden äh, muuttanut kuukausi ilmaantuvuudeksi, ja ne ovat nämä vaalianvihreät tolpat, mitkä tässä on nyt näiden Suomen. Suomen ikäryhmäkohtaiset ilmaantuvuudet ja nyt skaalataan nämä tolppien pituudet täällä eman puolella niin että ne vastaavat lyhennetään niissä samassa suhteessa kuin mitä tämä eman ilmaantuvuus ja Suomen ilmaantuvuus vastaavat ja silloin tältä lähtee tämä harva osuus pois kun näitä tolppia lyhennetään kun vastaamaan Suomen ilmaantuvuutta ja sitten Jää jäljelle sitten nämä väritetyt osuudet. Ja nyt sitten tämän jälkeen mä vaihdan tämän x-akselin niin, että, että saadaan tähän, tähän muuttuva sopiva kuvio, niin tässä on nyt sitten x-akseli on muutettu nyt sieltä neljästä nytte neljäänkymppiin, jolloin nämä on tässä tämmöisessä skaalassa. Ja sitten myös tästä, tämä haittapuolen verihyytymäpuolen nämä tapaukset rupeavat jo tulemaan näkymiin, kun tämä x-akseli muutetaan 40. No sitten toinen, eli tässä on nyt neljän kuukauden tautitaakka, mikä olisi estettyä Suomen ikäkohtaisilla ilmaantuvuuksilla. No sitten seuraava, mikä muutetaan, on tämä neljä kuukautta. Äsken just katsottiin, että ei meillä rokotusohjelma neljään kuukautta tässä eri ikäryhmissä viivästy. Niin muutetaan nyt sitten seuraavaksi niin, että kun meillä on se neljän kuukauden viive, niin laitetaan se viive, mikä meillä nyt Suomessa arvioidaan syntyväksi tällä nykyisellä rokotustahdilla. No, 80-70-vuotiaissa, ja ei, ei, niin kuin, tämä ei nyt enää niiden rokottamiseen vaikuta, ja sitten 60-69-vuotiailla se viive, mikä tulee tästä, on hyvin pieni. Ja sitten näissä muissa ikäryhmissä se vähän kasvaa niin, että 34 oli siellä, anteeksi, 31 oli tuossa 20-29-vuotiaissa tuo viive, mikäli sitten käytettiin tätä. Tässä on siis viive, mikä oli siis, että ei käytetä tai käytetään. Mikä syntyi. Ja Nyt vastaavalla tavalla kuin äsken, taas, taas lyhennetään näitä tolppia sillä tavalla, että se vastaisi, tämä EMAn tautitaakka vastaisi Suomen viiveillä tätä Suomen ilmaantuvuutta. Minkä jälkeen sitten taas, kun skaalataan nämä x-akselit saman pituusiksi, niin täällä on 0-6 ja 0-6 nyt molemmilla puolilla. Niin nämä, mikä on Suomen adenovirusvektorien poissähtämisestä aiheutuva viive, olisi suunnilleen tämmöistä, vastaisi tämmöistä tautitaakkaa, jos käytetään näitä EMAN tautitakka arvioita lähtökohtana. Ja tämä sininen tolppa, mikä on PISIN, on siis sairaalahoitoja, mutta sitten jos me katsotaan näitä kaikista vakavimpia, vakavimpia tehohoitoa kautta kuolemia, mitkä nyt on käytännössä vastaavat näitä verihyytymistä, niin kuin Tuija kertoi äsken, niistä seuraavia hoidot vastaa lähinnä tehohoitoa ja niin nähdään, että itse asiassa tämä, tämä rokotteiden käyttäminen ei ole kauhean houkutteleva vaihtoehto tässä Suomen tilanteessa, koska nämä, viive, nämä, tota, nämä haittapuolen Palkit on nyt pidempiä kuin mitä täällä on sitten nämä, nämä saavutettava hyöty. Eli nyt, jos verrataan siihen, mitä tuossa äsken meidän omista analyyseistä saatiin, niin, tai siis tässä nyt eman laskelmassa, siis mitä kirjoitin tässä laskelmassa, seuraa Suomen tilanteessa me jopa enemmän kuin mitä vakavimpia tapauksia estettäisiin rokottamalla. Samansuuntainen johtopäätös kuin mikä siellä aiemmin oli omistakin analyyseistämme. Eli nyt yhteenvetona tästä on, että niin kuin tästä koko tarinasta, eli tämä Suomen nykyinen alentunut ilmaantuvuus ja muiden rokotteiden suuret odotetut saapumiserät, niin yhdessä aikaan saa sen, että ensinnäkin a räyttämisen viive rokottamiseen on vain pieni koska muitakin rokotteita tulee niin paljon. Ja toisaalta sitten tämä alhainen ilmatuvus antaa sen tai aiheuttaa sen, että AACETA-rajoittaminen ei juuri vaikuta siihen koronatauti jolloin se tarkoittaa sitä, että harvinaisenkin haitan suhteellinen merkitys kasvaa. Eli nyt tässä nykyisessä tilanteessa AACETalla on Suomessa heikko hyöty-haittasuhde. Ja nyt Eman analyysistä Suomen oloihin muokattuna ja tästä omasta analyysistamisesta tulee hyvin samansuuntainen tulos, niin kuin tässä mielessä. No, Sitten täytyy sanoa myöskin tämä, että mikäli epidemiatilanne nousee piakkoin nopeasti pahaksi tai muille rokotteille tulee toimitusongelmia, niin siinä tapauksessa totta kai ajatetaan haittasuhde paranee ja silloin sen käyttäminen on on houkuttelevampaa jälleen. Ja myös tästä ymmärtää sen, että muissa maissa, joissa epidemiatilanne on erittäin korkea, niin voidaan päätyä toisenlaiseen ratkaisuun kuin Suomessa tämän AATSitan käyttämisen suhteen. Tämän verran oli tässä nyt esityksessä. Kiitoksia ja jatkamme kysymyksillä. No, kiitos. Nyt on sellainen tilanne, että kysymyksiä ei ole tullut. Ja kirjoitin tuonne chattipalstaa hiukan vielä näistä nimityksistä, että, että tosiaan tätä TTS-kirjainyhdistelmää on nyt sovittu, että käytetään näistä adenovirusrokotteisiin liittyvistä hyytymishäiriöistä. Kuten sanottu, niin se on hyvin tavallaan, erikoinen taudinkuva, että siinä on sekä niin sillä veri samanaikaisesti sekä hyytyy että samalla kuitenkin myös tulee vuotoja. Että se on hyvin hoitoinen potilas se tosiaan, niin kuin Simo äsken sanoi, niin se huoleisuus on korkea. Että joissain materiaalissa se on joka neljäs ja joissain on jopa puoletkin. Ja, ja tota, se on ihan tavallaan näitä CVST-kirjainhyhdistelmää taas käytetään siihen, että, että se on juuri siellä aivojen laskimoissa se tukos. Niitä tulee muutenkin ja, ja tosiaan kun nyt rekistereistä niitä Suomessakin on löydetty, niin sen jälkeen on tarkistettu, että onko näillä tapauksilla sitten myös tätä leiden vähyyttä. Ja vaan sellaiset on hyväksytty sitten näihin tapauslistoihin. Ja tällä tavalla muuallakin maailmassa tehdään tätä. Sinänsä aivolaskimoissa voi olla siis näitä tukoksia ja vaarallisiakin tukoksia, mutta, mutta tälle taudinkuvalle sen tekee vielä vaarallisemmaksi se, että siinä on myös se hyytymissongelma. Mukana, eli, eli ihminen myös samalla vuotaa, ja silloin se hyytymän hoitaminen sieltä aivoista on vaikeaa. Tänne... Kertatko tuja? Tässä on nyt vähän tämmöinen ehkä henkilöä itseensä koskeva kysymys. Sitä ei ehkä lähdetä julkisesti tässä vastaamaan, mutta kertatko Tuija lyhyesti ne oman ohjeistuksen, tai siis tämän THL-ohjeistuksen tällä hetkellä, mikä se on? No, no, tällä hetkellä maassa on tätä adenovirus vektorirokotteista tätä astartsenekarokotetta. Ja, ja se ohjeistus tällä hetkellä on, että sitä voi käyttää 65 vuotta täyttänyt tai sitä vanhempi ensimmäisenkin annokseen ja sitten myös toiseen annokseen. Jos on ensimmäinen jo saatu, niin voi käyttää toiseen annokseen. Ää, mutta tätä nuoremmille, sitä tässä rokotusohjelmassa ei anneta, ja myös nämä henkilöt, jotka ovat 65 vuotta jo täyttäneet tai ovat sitä vanhempia, niin heidänkään se mikä on pakkotilanne, että se olotettaako tätä tai ei mitään, vaan, vaan tilanne on sellainen, että, että nyt toukokuun puolella sitten voi, voi saada myös ihan samalla lailla näitä RNA-rokotteita kuin muutkin. Ja tällä hetkellä se tilanne on ollut, että näitä hyytymiä Kaiken kaikkiaan näitä cvst hyytymiä liittyneen rokotuksiin tai ei, eli näitä aivojen, aivolaskimoiden hyytymiä, niin ne ovat yleisempiä naisilla ja nuorehkoilla naisilla, sisällä 50 sille kaiken kaikkiaan. Ja tuota, tässäkin tapauksessa ne ovat olleet yleisempiä nuorilla. Yksittäisiä tapauksia kyllä nyt Britteinsaarilla on vanhemmiltakin löytynyt, mutta se riski on ilmeisesti kyllä pienempi. Ja sen takia koska niitä on löytynyt, niin on, on myös sitten mahdollisuus kaikkien Suomessa kyllä saada myös RNA-rokotetta. Kenenkään ei nyt pakko ottaa tätä az rokotetta ja, ja Hyvin paljon on, on, on nyt sit tosiaan näitä laskelmia tehty juuri, juuri siitä syystä, että, että on sääli jättää näitä rokotteita käyttämättä, kun me kaikki kovasti haluamme rokotteja mahdollisimman pian ja me halutaan avata tätä maata ja ruveta puuhamaan. Ka kaikenlaisia harrastuksia, missä, missä, mitä nyt, mitkä tällä hetkellä on esimerkiksi suljettuja, mutta, mutta että se, tällä hetkellä se arvio on, että se on ainakin tässä epidemikaisessa tilanteessa liian, liian suuri hinta käyttää rokotetta, josta sitten joillekin ihmisille kuitenkin tulee tosi vakavat seuraukset. Sen, sen verran nyt uskotaan, että tämä yhteys on todella, todella olemassa ja sillä on biologinen mekanismikin olemassa, että, että se ei ole, ole vain teoria. Täällä kysytään sitten, että miten paljon epidemian pitää voimistoa, että AZ on enemmän hyötyä kuin haittaa. Tähän vastauksena vastauksessa on, että emme ihan tämmöistä kysymystä ole tarkalleen laskeneet, mutta jos tästä pikkusen katsoo esimerkiksi tätä kuvaa, niin mikä oli näillä EMAn lukemilla, niin kyllähän tästä nyt näkee, että kyllä pitäisi useampi kertaiseksi kuitenkin epidemian muuttua verrattuna, mikä se Suomessa tällä hetkellä on? Jos ajattelee Mut. Intian tilannetta, jossa, jossa sekä on, sairaus on tällä hetkellä hyvin yleinen ja lisäksi sitten vielä hoitomahdollisuudet on huonot, Tehoosastot ovat täynnä ja sairaalatkin taitavat olla täynnä ja hapesta happi, on pulaa ja muuta, niin tällaisessa tilanteessa on paljon helpompi kestää rokotuksesta sitä harvinaisempia haittoja, vaikka ne oliskin tosi vakavia. Koska sitten se riski saada se tauti ja sitten vielä riski sen jälkeen saada vakava seuraus, jota ei sitten pystytä hoitamaan niissä oloissa, niin se on niin paljon korkeampi. Mutta että aika ratkaisevasti, niin kuin Pekka sanoi, on samaa mieltä, että, että tosi paljon pahempi tilanne täytyisi olla, että, että me nyt ainakaan kovin nuoriin ryhmiin tällä rokotteella mennessä, kun tämän taudin kuolleisuus nuorissa ikäryhmissä on niin pieni. Ehkä myös vastaa myös sillä lailla, että se pitäisi myös tapahtua aika nopeasti. Se voimistuminen, koska Suomeen on tosiaan näitä muita RNA-rokotteita kuitenkin tulossa niin vahvasti, Että totta kai jos niissä nyt sit sattuu joku tuotantohäiriö tai havaitaan joku virheellinen erä suuressa määrin, jotta ne jääkin saamatte, niin se on sitten taas toisenlainen tilanne. Sitten on kysymys, kauanko sairastumisen niin kutsutu immuniteetin oletetaan olevan. No, en ehkä mitään kaikkein suurempia immunologeja tässä Simo-Pekan kanssa olla, mutta, mutta yleisesti voisi ajatella, että, että immuniteettiakin on useampaa laatua, tavallaan, laatua. Se ei ole niin on tai off, vaan se, se, vanha, se, että on kohdannut tällaisen viruksen niin se todennäköisesti sitä seuraavaa tautia tai seuraavaa tartuntaa ja siitä seuraavaa tautia, niin voisi sitten tosiaan lieventää sitä taudin kuvaa. Tällä hetkellä tiedetään että ne vastaineet RNA-rokotetulla ja taudin sairastaneilla, niin, niin ne ovat säilyneet hyvin, mutta, mutta tota rna rokotuksesta nyt tiedetään, että, että rokotteen kehittäjät itse ovat pohtineet, että kyllä sinne kolmaskin rokoteannos tulee sitten ehkä vuoden kahden päähän. Ja, ja tota, Sairastuneista me tällä hetkellä kyllä suositellaan sairastuneillekin ää, rokotetta, mutta, mutta ei ainakaan kuuden kuukauden sisällä sairastamisesta, eli, eli sitten ainakin myöhemmin. Todennäköisesti voisi arvella, että kyllä sitä vuoden parin immuniteetti nyt tulee ainakin niin, että ei kovin vakavaa tautia seuraavalla kerralla saa. Ja sitten varmaan, kun useamman kerran on, olisi tämän, tämän, tämän tyyppisen taudin sairastunut, niin sitten, sitten se ei enää niinkään ilmitautia aiheuta, niin kuin tällä hetkellä vakavaa ilmitautia, niin kuin tällä hetkellä on nämä kiertävät koronavirukset. Että aina sitten, kun syntyy uusia lapsia, niin, niin lasten parissa ne koronavirukset sitten Kiertää, mutta heillä tauti on lievä ja, ja tämäkin tauti on kohtalaisen lievä ja sen takia, sen takia sitten se ei niin semmoista välttämättä sulta rokotusohjelmaa ainakaan tarvi. Mutta tämä on nyt tiukka auki, Et jonkin aikaa varmaan me kyllä ihmiskuntana niin rokotuksilla sitä omaa immuniteettia, mitä tämmöisen uuden viruksen kohdalla joudutaan boostaamaan ja sen jälkeen se aikuisväestössä ehkä sitten lähtisi menemään niin, ettei sitä rokotetta tarvitta enää. No niin, enempää. Tässä ei nyt kysymyksiä näy täällä, joten alamme lopettelemaan ja kiitetään kaikkia osallistujia. Joo, kiitos.